Želite li vidjeti listu top 10 najboljih policijskih pasmina pasa na svijetu? Suprotno mišljenju ljudi ovi psići nisu samo neustrašivi brzi i okretni već su zaigrani i dobre kućni ljubimci kojima se posvećuje puno pažnje. Ipak čak i psići iz istog leglane ulaze uži izbor za obuku što podrazumijeva da se od ovih pasa očekuju odlične karakteristike. Policijski psi mogu prolaziti obuke detekcije odnosno otkrivanja narkotika i eksplozivnih naprava, napada na mete odnosno sumljučene osobe, tragača odnosno pronalaženje nestavih osoba i patrole odnosno čuvanja osjetljivih područja. Pogledajmo sada top 10 najboljih policijskih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu nalazi se pasmina Erdel Terrier. Erdel Terrieri je oprezan, hrabar i atletski pas koji se koristio u Prvom i Drugom svjetskom ratu za zaštitu vojnih častnika. Danas se koriste malo manje kao policijski psi. Mogu biti odlični psi čuvari i tragači. Koristili su se u raznim zemljama, ali kasnije su ih polako zamijenile druge pasmine koje će se nalaziti na vrhu ljestvice. Erdel Terrieri su oprezni, hrabri, inteligentni, samopouzdani i prijateljski. Na devetom mjestu nalazi se pasmina Labrador Retriever. Energični psi Labradori pravi su talenti u otkrivanju i pronalasku. Policija ih prvenstveno koristi za detekciju narkotika i eksplozivnih naprava. Dakle njihov njuh čini ih primamljivim psima za službu u mornarici, vojsci i policiji. Osim ovih poslova Labrador Retriever pse koriste i za pomoć invalidima te kao terapijske pse. Njihove karakteristike su jako dobre i duže vremena dominiraju na ljestvici najpopularnijih pasmina pasa na svijetu. Labrador Retrieveri su prijateljski nastrojeni prema svima, miroljubivi, druželjubivi, privrženi, energični i razigrani. Dakle njihove karakteristike čine ga odličnim izborom za policijske ali i obiteljske pse. Na osmom mjestu nalaze pasmina veliki šnaucer. Veliki šnaucer je radni pas, čije dobre karakteristike su prepoznate u novije vrijeme i koriste se kao policijski psi za traganje i detekciju narkotika i eksplozivnih naprava. Veliki šnaucer psi su ljubazni, odani, predani zadatku, inteligentni, moćni i dominantni. Veliki šnaucer je tih i izuzetno predan zadatku. Svoju zadaću uvijek obave profesionalno i nikada ne što ih čini odličnim izborom za policijske pse. Na sedmom mjestu nalazi se pasmina Njemački bokser. Njemački bokser pas je jako privršeni kućni ljubimac koji reagira instinktivno da obrani vlasnika. Njegove dobre karakteristike čine ga dobrem izborom za politiske pse. Njemački bokseri su neustrašivi, odani, veseli, energični, inteligentni, samouvjereni i hrabri. Ovi psi koriste se u običajenom politiskom poslu. Odlični su za trčanje i hvatanje osumnjičenika. Također odlični su psi čuvari, te su se u Prvom i Drugom svjetskom ratu koristili kao psi za čuvanje i patruliranje. Dakle radi se o fleksibilnoj pasmini pasa. Na šestom mjestu nalazi se pasmina Nizozemski ovčar. Nizozemski ovčar je također fleksibilna pasmina pasa koju je vrlo lagano dresirati. Nisu agresivni, ali lagano ih je obučiti za razne zadatke tako da se koristi kao politici psi za detekciju eksploziva, narkotika i napad na osumnji koje su karakteristike nizozemskih ovčara? Nizozemski ovčari su ljubazni, odani, poslušni, oprezni, pouzdani i inteligentni. Na petom mjestu nalaze pasmina Krvosljednik. Krvosljednik pas ima izuzetno dobro razvijeno osjetilo mirisa. U prošlosti su se koristili za praćenje tragova divljači, a i danas se koriste za lov. Ova karakteristika čini ih odličnom pasminom pasa za politiske poslove detekcije, odnosno otkrivanja narkotika i eksplozivnih naprava i tragača, odnosno pronaženja nestavih osoba. Ostale karakteristike krvosljednika su ljubaznost, nježnost, tvrdoglavost i dobar temperament. Dakle sve ove karakteristike čine ovu pasminu pasa kao jednu od najboljih za politisko traganje za nestavim odraslim osobama, djecom i životinjama. Na četvrtom mjestu nalazi se pasmina Rottweiler. Rottweiler je miran pas koji je uvijek na oprezu. Ovaj pas je čvrst, snažan i prije svega poslušan. Mogu biti odlični čuvari te napadači na osumnjičene. Ova plasmina pasa je također inteligentna i može ju se lagano adresirati. Ostale karakteristike Rottweiler pasa su neustrašivost, dobro, čudno, samouvjerenost, mirenost i hrabrost. Svojim snažnim izgledom, čvrstinom i visokom inteligencijom mogu biti jako dobri politiski psi. Najveći razlog protiv njih je njihov snažan ugriz. Rottweilere preferiraju za uobičajene politiske poslove jer samo i njihova u politiskog dužnostnika izgleda moćno. Ipak ove pse je moguće obučiti za razne druge namjene. Sada slijede top 3 najbolje politiske pasmine pasa na svijetu, spremni? Na trećem mjestu liste najboljih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Doberman. Doberman je odličan i vjeran paštčuvar koji je neustrašiv i predan zadatku. Njihove izuzetno dobre karakteristike te visoka inteligencija čini ih vrlo primamljivim izborom za policijske pse. Ostale karakteristike Dobermana su poslušnost, energičnost, opreznost i samouvjerenost. U svim zadaćama Doberman će biti samouvjeren i pokazivati ekstremnu predanost. Kao policijski psi najčešće su obučavani za zadaće zaštite i hvatanja osumnjičenih osoba. Na drugom mjestu liste najboljih političkih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina Njemački ovčar. Visoka inteligencija, nevjerojatna poslušnost, odanost i predavnost zadatku čini Njemačke ovčare idealnim kandidatima za politiske pse. Njemački ovčar je izuzetno poznata pasmina pasa. Slove kao odlični kućni ljubimci, a i u svim službama dokazali su se izuzetno korisnima i dobrima. Danas ih se koristio za razne svrhe. Njemački ovčar psi koriste se kao psi za tražnje i spašavanje, psi za pomoć invalidima, psi za snimanje filmova, policijski psi i vojni psi. Kao policijske pse moguće ih obučavati za gotovo sve zadaće i nikada ne iznevjere. Iako ih je moguće obučavati i odlični su za detekciju narkotika i eksplozivnih naprava, još su bolje za poslove napada na osobniničene osobe te zadržavanje, traganje i pronalaženje osoba, patruliranja i čuvanja osjetljivih područja. Karakteristike njemačkih ovčara su odanost, opreznost, radišnost, poslušnost, samouvjerenost, hrabrost i visoka inteligencija. Ovi psi su toliko odani da će u svakom trenutku biti spremni riskirati i žrtvovati svoj život za vlasnikov. Iako su i danas ovi psi jedan od najčešćih izbora za policijske pse, jedna pasmina pasa ima nekoliko prednosti u odnosu na njih. Svijedi najbolja pasmina pasa za policijskog psa na svijetu. Najbolji politički pas na svijetu je belgijski malinoa. Belgijski ovčar malinoa je pas koji može imati široki spektar primjene, izdržljiv je, posjeduje veliku koncentraciju tijekom obuke i ima vrlo brzu reakciju što ga čini najboljim političkim psom. Kao policijske pse moguće ih obučavati za gotovo sve zadaće poput napada na osnovničene osobe te zadržavanje, traganje i pronalaženje osoba, patroliranje i čuvanje osjetljivih područja i detekciju narkotika i eksplozivnih naprava. U svim poslomima bit će kao njemački ovčari u potpunosti predani i dati sve od sebe. Sve su popularni i sve ih se više nalazi u službi. Belgijski malinola su oprezni, marljivi, samopouznani, prijateljski, aktivni i zaštinički nastrojeni. Manji su od njemačkih ovčara okretniji i zdraviji. Belgijski malinola nisu po prirodi agresivni i imaju izvrstni miris. Uz kvalitetnu obuku postoji izuzetno dobri, vjerni i pametni policijski zaposlenici. Postoje i druge pasmine pasa poput Akita, Beagle, njemački kratkodok i ptičar i engleski koker Španijel koji se također koriste kao policijski psi. Ipak prethodno navedene pasmine izdvojao sam kao najbolje. Ako postoje još neke pasmine koje bi se mogle nalaziti na ovoj ljestvici svakako vas pozivam da ih dodate kao komentar u opisu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za Vas linkove na top 10 najubojitijih, najagresivnijih, najopasnijih, najljepših, najpametnijih, najmanjih pasmina pasmina na svijetu i još mnogo više. Ako Vam je video bio koristan i dobar kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!